Omul de afaceri nel lui Ordache, chemat la dna. Omul de afaceri nel lui Ordache a fost miercuri la dna, el susținând ce a fost chemat în calitate de martor, informează Antena 3. În decembrie 2017, omul de afaceri lui Ordache a fost condamnat de magistracii tribunalului Bucure, subliniere Pila, subliniere ASEAN, subliniere I3 luni de închisoare în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronsonal autostrăzine de la Arad. În care s-a înregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei în dauna cu Nadmer a unei bench sublinierei a unei firme de construcții din Spania. Decizia nu este definitivă. Într-un alt dosar, Nellu Iordache este judecat. Din mai 2014, pentru fapte de corupție privind lucruri de modernizare a 148 de kilometri din DN67C Transalpina, în cadrul unui contract financat de Direcția Regională de Drumuri i Poduri, de RDP, Craiova, În acest dosar, virgulăne lui Iordache a fost achitat, însă decizia, luată în 29 decembrie de tribunalul București Ierăti, nu este definitiv.